أهلا بكم ومرحباً بكم في قناة كراميل. فيديو خفيف آه، ولكن فيه آه، وصفة طلبت مني وفي نفس الوقت فيه طريقة تقليدية وطبيعية للعناية الشخصية آه، مكون موجود في كل المنازل. حنا غالبا كنستعملوه في الطبخ اولا في الشاي ولكن ماعرفتش واش كنفكروا اننا نستعملوه في العنايه الشخصيه او لا اذا كبروا الشاشه واستمتعوا بالمشاهده عند اغلب الناس او في كل المنازل عندنا واحد المكون كنستعملوه كثير او قليل على حسب كل شخص فينا ولكن كانساو نستعملوه في العنايه الشخصيه هو اعود القنورفل او القنورفل آه انا عندي استعمالات خاصة حبيت نشاركها معكم في هذا الفيديو اول شيء آه انا كنستعملون لتبييد الاسنان آه كناخد كن حبة او حبتين من القنورفل وكنت عنهم مع حبتين من الهيل حتى كيصبحوا على شكل مسحوق كنحط معهم القليل من الماء حتى كرجعوا على شكل مسحوق يعني او على شكل معجون وكنحطوا فوق الفرشاة او فوق شتاء وكنحك بيه اسناني وكننتابه يعني ان الحكان يكون خفيف وما يكونش على الاسنان ضغط لو كنستمروا بهذه الطريقة هذه، فطريقة جيدة وفعالة وطبيعية وبدون اي مضاعفات لتبييض الاسنان من استعمالات ايضا عود القنرفل هو انه يعني كيعطي الفم رائحه يعني طيبه خصوصا بالنسبه للاشخاص اللي كيعانيو من مشاكل الفم وفي نفس الوقت هو معقم ومطهر هذه من الاستعمالات اللي كستعملوها ايضا العود القرنفل بالنسبه ايضا الفوائد هو زيت القرنفل ولكن من الاحسن زيت القنورفل المصفى الخالص اللي كيتباع في الصيدليات اللي كتكون متأكدين متأكدين أنه طبيعي وأنه موعد بطريقة صحية آه لما كيكون طبيعي زيت القنورفل طبيعي عنده استعمالات أيضا كثيرة من أهم من أهم الاستعمالات بما أننا في فصل الشتاء و وحبينا أن الدورة الدموية الدور بسرعة فنأخذ فقط قطرة واحدة من زيت العود مصفة قطرة واحدة ونحطها في قليل من زيت الزيتون ونخلطهم بشكل جيد كندهنو بهم المفاصل وكنعملوا مساج للمفاصل آه هذا كيسخنهم بما اننا في فصل الشتاء وفي نفس الوقت كيساعد على تحريك الدوره الدمويه هذه من آه يعني الطرق الصحيه والمضمونه لاستعمال زيت اللقمه ايضا زيت زيت القنور بطريقه اخرى هو كنأخدو ايضا قطره وحده من زيت القنور في المصفى الطبيعي والمتاكدين منه من صحته لان هذه هي حاجه اللي مهمه لازم تاكدوا منها كنحطوها في كاس كبير من الماء قطره وحده فقط وكنشربوها كتعدل نسبه السكر في الدم كتأثر بشكل ايجابي على المعده وعلى الجهاز التنفسي وبعض كيستعملها او بعض الاشخاص اللي كاين من السرطان ايضا كيستعملو هذه الطريقه هذه لان لانه منظف ومطهر وضد الاكسده هذه من اهم ايضا الفوائد اللي كنستعملو بها زيت عود القنورفل I don't know. اشتركوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> 僕